Όλοι οι ηγέτε θα πρέπει να κατανοήσουν την ιστορία του Σκορπιού και του Βατράκου. Είναι μια από τι πιο σημαντικέ ιστορίε που θα πρέπει κάθε ηγέτη να έχει στο μυαλό του. Ακούγοντα αυτή την ιστορία, θα σα βοηθήσει να κατανοήσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, συμπεριφορέ και τρόπους σκέψη. Αν θέλετε να γίνετε ηγέτε και να βοηθήσετε άλλου να γίνουν ηγέτες, τότε ακούστε με προσοχή την ιστορία του Σκορπιού και του Βατράκου.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 Για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν στην ζωή και στην εργασία σα. Στο σημερινό μάθημα θα σα διηγηθώ μια παραβολή που άκουσα από τον Jim Rohn και νομίζω ότι είναι ένα μύθο του Εσόπου βασικά, αν και δεν έχει μεγάλη σημασία. Θα σα μιλήσω λοιπόν για αυτή την παραβολή και ποιο είναι το μάθημα για όσου είναι ή θέλουν να είναι ηγέτε. Όλοι οι καλοί θα πρέπει να κατανοήσουν την ιστορία του Βατράχου και του Σκορπιού. Είναι μια από τι πιο σημαντικέ ιστορίε που θα πρέπει κάθε ηγέτη να έχει στο μυαλό του. Σύμφωνα με την ιστορία, ένα βάτραχο και ένα κορπιό εμφανίστηκαν ταυτόχρονα στην όχθη ενό ποταμού. Καθώ ο βάτραχο ετοιμαζόταν να πείξει το ποτάμι και να κολυμπήσει στην άλλη όχθη, τον πλησιάζει ο σκορπιό και του λέει: Μτραχε, βλέπω ότι πρόκειται να πδείξει στο ποτάμι και να κολυμπήσει στην άλλη όχθη. Σωστά του λέει ο βάτραχο. Οπότε ο σκορπιό ζητάει μια χάρη από το βάτραχο και του λέει ξέρει, θα ήθελα κι εγώ να περάσω στην απέναντι όχθη, αλλά δυστυχώ είμαι σκορπιό και δεν ξέρω να κολυμπάω. Θα έχει την καλοσύνη να με αφήσει να ανέβω την πλάτη σου και να περάσουμε μαζί απέναντι. Θα το τιμούσα ιδιαίτερα. Αν με βοηθούσε να περάσω στην άλλη όχη. Ο βάθο κοίταξε το σκορπιό και του λέει όχι βέβαια, εσύ είσαι είσκο. Και οι σκορπιή τσιμπάνε και σκοτώνε του βατράκου. Αν σε πάρω στην πλάτη μου και κολυμπάω, θα με τσιμπήσει και θα πεθάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και του λέει, ο σκορπιό, περίμενε μεσολόδω, δεν σκέφτεσαι σωστά. Αν σε τσιμπήσω καθώ περνάμε το ποτάμι, ταξ, σίγουρα θα πεθάνει εσύ, αλλά θα πεθάνω κι εγώ, γιατί δεν ξέρω να κολυμπάω, θα πνεύω. Θα περάσω μάλλον να κάνω κάτι τέτοιο, δεν έχω σκοπό να το κάνω αυτό. Εγώ απλά θέλω να περάσω στην απέναντι όχη. Το σκέφτεται για λίγο ο και λέει: Λογικό μου ακούγεται. Ανέβα. Οπότε ανεβαίνει ο σκορπιό στην πλάτη του βατράχου και αρχίζει να κολυμπάει στο ποτάμι. Και όπω ήταν μυστολογικό, κάποια στιγμή ο σκορπιό τσιμπάει τον βάτραχο. Και καθώ λοιπόν πρόκειται να πνιγούν και οι δύο, ο Βάτραχος δεν μπορεί να πιστεύει το τι έχει συμβεί. Οπότε λέει στο σκορπιό: Γιατί το έκανε αυτό, θα πεθάνω εγώ, αλλά θα πεθάνε και εσύ, Γιατί το έκανε αυτό. Και ο σκορπιό του απαντάει: Μα γιατί είμαι σκορπιό. Και οι σκορ Μέρο τη ηγεσία λοιπόν είναι να μην εκπλήσεστε όταν συμβαίνει το αναπόφευκτο. Γιατί? Αν δείξετε ότι έχετε εκπλαγεί πολύ, κάποιοι μπορούν να σα πούν και αφελεί. Ο Βάτραχο ήταν αφελή. Υπάρχουν κάποια πράγματα για τα οποία δεν θα πρέπει να δείξετε ότι έχετε εκπλαγεί, τουλάχιστον όχι δημόσια. Το κλειδί στην ηγεσία είναι το να καταλάβει και να είσαι επίση σε εγρήγορση και αρκετά έξυπνο για να το εντοπίσει και να το δει. Ποιο? Το αναπόφευκτο. Υπάρχουν βοσκοί και υπάρχουν και πρόβατα και υπάρχουν και λύκοι. Και οι σοφοί ηγέτε πρέπει να καταλάβουν ότι κάποιοι λύκοι είναι τόσο έξυπνοι που έχουν μάθει να ντύνονται σαν πρόβατα. Κατά τη διάρκεια τη καριέρα μου, άνθρωποι έχουν έρθει και έχουν φύγει από δίπλα μου. Είχα ανθρώπου που μπήκαν στην ομάδα μου με μεγάλε προπτικέ, είπαν ότι θα κάνουν πράγματα, επρόκειτο να κάνουν πράγματα και τελικά μετά από λίγο καιρό έφευγαν. Είχα ανθρώπου που μπήκαν στην ομάδα μου, έφτιαχναν ένα καλό συμπληρωματικό εισόδημα και μετά κάποια στιγμή έφυγαν. Οι άνθρωποι που πήγαν στην ομάδα μου, έκτισαν μεγάλες ομάδες και κάποια στιγμή έφυγαν. Και κάθε φορά η αντίδραση μου ήταν η ίδια. Χμμμ... Hmm. Ενδιαφέρον. Κάποιοι άνθρωποι είναι κοντά μου, έχουν χτίσει μεγάλες επιχειρήσεις στην ομάδα μου και θα ήταν ανόητο, θα ήταν αφελές από εμένα να θεωρώ δεδομένο ότι τα πράγματα θα είναι για πάντα έτσι. Ως ηγέτες, θα πρέπει να μάθετε και να κατανοήσετε τη φύση των ανθρώπων που έχετε γύρω σα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι που έφυγαν και είχα αντιπλα μου έτσι ότι ήταν λύκη ή η σκορπική, τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία δεν ήταν. Η πίκσα βέβαια και ελάχιστε εξαιρετήσει. Όχι όμω ήμουν προετοιμασμένο γι' αυτό. Στη διαφορετική περίπτωση, όλο αυτό θα ήταν οι να με κάνει να τα παρατήσω. Έχει να κάνει και με κάτι άλλο που έχω πει παλιότερα σε κάποιο άλλο μάθημα σχετικά με το ότι ένα από του σιγουρότερου τρόπου για να προβητευτεί είναι να έχει προσδοκίε από του άλλου. Δεν έχω του άλλου. Στο αφήνουν να συμπεριφερθούν όπω θέλουν και να μου δείξουν ποιοι είναι και ποιοι θέλουν να είναι για μένα. Ακούστε ξανά την ιστορία του Σκοφιού και του Βατράχου και δείτε προσεκτικά την πραγματική φύση των ανθρώπων που έχετε γύρω σα. Αν πιστεύετε ότι κάποιο χρειάζεται να ακούσετε αυτή την ιστορία, βάλτε τον στα σχόλια ή στείλτε του να δείτε το συγκεκριμένο βίντεο. Αν βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Είμαι ο Θοδωρή και θα τα πούμε στην κορυφή. Αν θέλεις να κάνουμε μια ανάλυση τη επιχείρησής σου για 30 λεπτά εντελώ δωρεάν ή αν δεν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις έναν τρόπο να ξεκινήσει κάτι δικό σου online ή αν έχει κάποιο λογαριασμό στο instagram ή στο youtube ή στο facebook και θέλεις να τον προωθήσει πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free, βάλ τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr κάθετος free.